Miért is egy jobb az azért az, mivel a Szent Koronával történik. És a Szent Koronának a történéseit és a, a, azt, a, azt, hogy a Szent Koronával tudjunk foglalkozni, azt nem találtuk ki, nem ma kezdtük el. Ez már az elejénknek a munkássága. Amikor a Szent Koronát valahol, valamikor talán örmény, szerzetesek vagy nem lehet tudni, kik elkezdték építeni. vagy megalkotni, ez az együttműködés, ahol ma itt vagyunk, már akkor elkezdődött. Ennek részes a Szent István, Szent László, az összes királyunk, és mindenki, akinek ez a Szent Korona valamikor tetszett. Sőt, ez az együttműködés, az is azokra az emberekkel is együttműködünk, akik talán ezer év múlva fognak élni, mert a Szent Koronánk, ezer év múlva is meg lesz, hogyha fogunk rá vigyázni, és Mi magyarok mostanában mintha jobban tudjuk, hogy a Szent Egyre többen és egyre többen gondolkoznak a Szent Koronába. és Ez történt ipoly bologon is, a 17. Szent Korona nap után, ahol elindították ezt a úgymond a Szent Korona méltó való méltó helyre emelését, hogy feladta, kiadtak egy felhívást, hogy Szent Korona körök alakuljanak harztákszer, Csak hogy Nem csak, hogy Szent Koron felhívást adtak közre, hoztam egy búzát. Az ő kor koronájukkal összeállították a búzát, a különleges szertartás szerint, mivel azt mondták, hogy a Szent Korona és a búza között egy hihetetlen kapcsolat van. Mégpedig az, hogy a Szent Koronán is rajta van Jézus, és az elejénk a, a tét nagyapáink, és az, akár még tíz ben halhattárok azt mondták, múlt a szemen rajtam a hírus, tehát ez az analógia szerint. Ez Ezzel is ide már lehet nézni, ott van rajtam a híruson. Aztán jöttek az események sorozata. Az történt, hogy amikor a világ virálya ünnepét ünnepelték a hírusokat, Történ. Arról is fel egy videó, hogy ők elismerték, hogy akkor, ha már úgy akkor a Szent örök örököse is írjük is. És akkor ők megcsinálták ezt a szertartást. Erről is van fönt videó. Kérdezés. Kérdezés, kérdezni valaki, hogy miért van most a Szent Koronát ítélve a doltágunkban? Minden a kenyér itt az előtt. Hát a mi Örökös Király, Jézus Krisztus, már csak a is, mert egy is így híja, de egy másik tálok ok fogva, az Édesanyja, amit Mi Örökös Királynők. Nem hall meg ugyan soha, nem tudja örökölni a Magyar Koronát, Szent Koronákat. Jézus Krisztus a mű fia, de Örökös. Örököse. Mindig arra számol, hogy őt is megilleti a magyarok szent Azt Aztán utána arra gondoltunk, hogy keresünk továbbiakban még úrigy vagy más vallási szakrális vezető embereket is, akik ezeket ezt elismerik. Ugye most nem sokára el fogom adni a szót egy különleges embernek, akit már nagyon régóta ismerek, és nagyon sokat tanulok tőle, Pali Péter Józsefnek, mert ő is ugyan ezeket fogja elmondani, de nem úgy, hogy a katolikusok látják, hanem, hogy ő látja, és ő is ugyanezt a szertartást is meg fogja tenni. Tehát ez a rendezvény azért nagyon kultfontosságú, mert ennek az együttműködésnek egy óriási része, mert egy másik fajta gondolkodású embercsoport megint csak ugyanezt elismerik. Előjáróban még elmondom nektek, hogy a keresztény motorosokkal is ez meg van beszélve, és egyéb vallási vezetőkkel is folyamatosan fogunk részt venni. Pozsonyban, a, a Szent Koronázó templomba, ahol 11 királyokat alattak királyá, ott május 7-én fogunk megjelenni, és ott is ott az ipai a Szent Koronával fogjuk ezt megtenni. És ott addig fogunk csinálni, Óriási fordulat, itt fog megint csak Székes-Szehéján történni, mert 29-én újra vissza fogunk térni, de akkor jön a többi szervezőtársam is, és akkor már a Fehér Szövetséggel, a HIV-tük közösen a székházukban egy szentkorona másolat találkozót fogunk tartani, és ott fel fogjuk olvasni nem csak azt a levelet, amit Áter Jánosnak, már két levél van lett megírva, az egyik Áder Jánosnál van, a másik az nálam. Ő azt már elolvasta, és várjuk rá válaszát, ezt 29-én fogjuk felolvasni. Az egy nagyon különleges, csodálatos levél, egy nagyszerű magyar ember írta meg Balogh Gábor, Csehadoknak az egyik különleges hatalmas tettekkel lévő magyar ember, nagyon megható levél, sajnos most ezt nem olvashatom fölnek, mert megegyeztünk, hogy addig várunk, hát a hátverúrtól kapunk. Válasz. ez azért Áder úrnak kértük, nem jó a köztársaságjelvök, hanem ő az az ember, aki mostan az igazi szentkoronának a sorsáról dönt. És, ne, és nem más kértünk, nem más kértek ők, hogy kipolj e, Esztergomba, és ugyanezt a szertartást, a igrikában az igazi szentkoronával, Erdős Péter e, bevonásával meg tudják ezt tenni. Ez egy egyházi belső tisztulásnak nevezzük, mondjuk, mi így magunk között. Ha ez nem történne meg, akkor az upaj balonisztent koronával szeretnék ugyanezt megcsinálni, de ugyanúgy a Eszter Gomint az -gomi Tehát aztán előbb-utóbb úgy gondoljuk, hogy eljön annak a napja, hogy, ez, hogy ezt nagyon sokan, akik úgy gondolják, ezt elismerjük. Tehát én ennyit szerettem volna erről elmondani, hogy ez a mai nap nagyon fontos. Nagyon köszönöm, hogy minden ilyen eljöttetek. Az őseinket még abban megidézzük egy picit, hogy a nagy, nagyfiam eljött, és biztosan tudjátok azt, hogy a, a, a szilveszter is azért alakult ki, hogy az ostolcsattoktatás az egy tisztító szakrális esemény. És mielőtt Péternek átadnánk a szót, én Christopher téged fölkérlek, hogy egy-két ilyen tisztító, amivel egy-két egy tisztító ostolcsattás be, és akkor itt a közeged. Őseink emlékére tisztolasd meg. Köszönöm szépen. A Szent Korona, a magyarok szentséges koronája. A Szent Korona, ami igazából a magyarok koronája. Miért a magyarok koronája? Mert a magyarság a szív, a világ őrzője, és a Krisztusi nép, a szeretett népe. Itt van a szívcsakra, a szívcsakrája. ezért ugye a szeretet gyermekeinek leginkább ide kellett beszöltni. És a Szent Korona galaktikus nagyszellemeknek az energiáját képviselő. Ami az egység és a szeretet energiája. Krisztus a mindent alkotó egyetemes szent szellem szeretetét hordozó emberként leszületett. Ugye Jézus ő az, aki ezt az egész csapatot vezeti. Azaz, ez mit jelent? Az egész csapatot a feltétel nélküli szeretet mozgatja és irányítja. És ott vannak az apostolok, Péter, Pál, János apostol és a többi És Ott vannak rajta az arkadgyalok, és hátul nagyboldog asszony, a női minőség tartja nekik a teret. És amikor Szent Korona működik Magyarországon, ami most elérkezett az idő, történeti korszakot élünk, még annál is nagyobbat, mint ami Eddig volt, hogy 500 évente jött valaki, aki működésbe hozta a Szent Koronát, és ezáltal el tudott valamilyen módon indulni egyfajta fejlődés, egyfajta szeretet korszaka, egy ilyen kis aranykor. Na de ez most egy igazi nagy változás lesz, hiszen a 26 ezer éves ciklus is lejár és galaktikus szinten a galaxisunk 6 milliárd éves elmúlt, ami annyit jelent, illetve a naprendszerünk, ami annyit jelent, hogy egy 6 milliárd éve ciklust is lezár a Teremtő, és ezért van ez a nagyon nagy megújulás, hogy minden olyan dolgot, amit az isteni részünk képes tenni, azt az emberben szabadítja. Azokban az emberekben, akik a szeretet útjára térnek, hiszen ő neki egyetlen egy parancsa volt, szeressétek egymást. Nincs több parancsolat. Mert aki szereti a másikat, az nem lopja meg. Aki szereti a másikat, az nem paráználkodik. Aki szereti a másikat, az nem háborúzik. Egyetlen egy parancs van, az szeretet. És nincs semmi más, hisz minden a szeretetből ered, minden más illúzió, és amikor a Szent Korona működésbe lép, a Szent Korona vezeti a Magyarországot, akkor a világ Krisztus kezébe kerül, azaz, az egyetemes szellemek kezébe kerül, ugye a egyetemes egyetem, az egyetemes szent szellemnek a lenyomatai, mintázatai, akiket ugye megalkotott, de őket ne úgy képzeljétek el, mint emberek, hanem úgy képzeljétek el, mint egy hatalmas szellemi létezők ahogy mi is hatalmas szellemi létezők vagyunk, akik megnyilvánultunk. Ugyanúgy ők is megnyilvánultak itt a Földön, amikor itt volt az ideje, és lefektették nekünk az utat 2000 éve, amit mi vagyunk hivatottak folytatni, és beteljesíteni az Egyetemes Szent Szellem szándékát, és a szakrális királyomégeink is hasonlóan cselekedtek, hogy ezt az utat készítették elő. Azt, amire most mi rá tudunk lépni, ezt a megújulás útját. Tehát az elmúlt kétezer év, amióta a Krisztus elment, de ő ugye mindig itt van a szívünkben, a szeretet által, és az apostolai elmentek. Azóta gyakorlatilag az elmúlt kétezer év ezt készítette elő, ezt a szent pillanatot, ami most jött el, hogy ilyen mértékű tudatosság és szeretet korszaka jön el a bennünk jelölt szeretet által. És még valami, az elmúlt ezer év, amikor Krisztus itt volt, az apuskola megmondta, hogy a Teremtő átadja a világát sátánló, és át is adta az elmúlt ezer évben azóta, amióta a magyarságot idegen kezek vették át és nem magyarok irányítják a magyarokat. Ám ezt is helyre teszi a szeretet a Krisztus és az egyetemes szent szellemnek a galaktikus nagyszellemeit Igen, galaktikus nagyszellemei. Ők a galaktikus nagyszellemek vezetői. És ezért vannak itt a galaktikus nagyszellemek, hogy a Teremtő visszavegye a sátáni erőtől a Földöt, azaz visszavegye az ego és az elme a tudatalatitól, és odaadja a Krisztusi tudatosságnak, a szív szívtudatosságnak a világot, hogy beteljesedjen az, ami az ő szent szándéka. És a Szent Korona nem más elképez, mint Krisztust, és Mária Magdolnát és a rajta lévő energiákat, azaz a szív, a szívben lévő színuszcsomot, ő a színuszcsomója. A színuszcsomója a világnak, aki, a, aki mutatja az irányt, mégpedig a Krisztusi irányt. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani a Szent Koronáról. És ne úgy nézzetek rá, mint egy tárgyra, hanem úgy nézzetek rá, hogy a galaktikus nagyszellemek vezetői vannak rajta. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Az országgalma meg... Maga a föld, földet jelképezi. És ö, ugye mondtam, hogy megyünk át az ország almába, ország almához, át is fogunk mindjárt menni, de tudjátok, hogy azt mondta Krisztus nekem az előbb, hogy minden egyes ország benne van az a minta. És ahogy benne van az ország almába, ott van a testünkben is mostantól az a minta, amit megteremtettünk. Úgyhogy az új föld, az megteremtődött. Teljes mértékben. Köszönöm szépen. Szósem, és Hallottátok, ahogy Margit mondta, távozzon belőlem mindaz, mi nem én vagyok, térjen be hozzám a fény. Ugye, mi azt hiszük, hogy azok vagyunk, akik itt vagyunk, hogy ezek az emberi lények, ezek a halandó lények vagyunk. Valójában mindannyian az Isteni fény és a Krisztusi szeretet megnyilvánulásai vagyunk. A Teremtő lemintázta önmagát rajtunk keresztül mindent, amit cselekszünk, a Teremtő rajtunk keresztül cseleksz meg. ne azonosuljunk azzal, hogy mi azok vagyunk, hanem azonosuljunk azzal, hogy az Isteni Fény és a Krisztusi Szeretet van. Amivel azonosulni tud az ember, hozzá kezd beállni. És kezdjetek el azonosulni azzal, hogy ti sokkal többet vagytok, mint a halandó ember, aki itt megnyilvánul. A halandó emberről annyit szeretnénk mondani, hogy Ezren a karkangyal nagyon keményen teszi a dolgát, és szedzi össze azokat az embereket, akik nem jönnek rá arra, hogy ők nem egy halandó emberek, hanem ők az isteni fény és a Krisztusi szeretet lapik. Akik rájönnek, őket a megújulás angyalaként fogja támogatni a halál halálangyala. Itt volt az előbb a sütőzsiradékos ember, aki összezette a sütőzsiradékot. Nézzétek meg! Elhasználódik a sütőzsiradék, ahogy elhasználódik az emberi test is viszont újjá alakul, megújul, és valami új lesz belőle. És a halál angyala abban segít, hogy az ember megtalálja a szeretetet, megtalálja a békességet, és megtalálja önmagát. Segít, hogy visszatérjen az ember a fényre. Viszont most van egy olyan kozmikus együttállás, egy kozmikus lehetőség a teremtő jó akaratából, hogy ebben a, testben, ebben a lélekruhában képesek vagyunk megújulni, és a Krisztusi útra térni. Rátérni a szeretet útjára, és megmutatni az emberiségnek, mi magyarok, hogy hogyan tud az ember jóvá, szeretetté, szeretettelésé egységbe válni. És a angyala elengedi azokat, akik rálépnek erre az útra, és a megújulást segíti bennük. És a mosoly az arcotokon, és az a nyugalom, az a teljes tisztaság, amilyet Buddha is mutatott, amilyet Krisztus is mutatott, az ott lesz az arcotokon, a nélkül, hogy Mert ebben segít. De tudjátok most már, hisz elmondtam, így van egy képetek, van egy, egy gondolatmintátok, ezáltal képesek vagytok megteremteni, mert minden, ami képben megjelenik nálatok, az megteremtődik, képes megteremni. És minden, ami a gyűlöletből ered, az is megterem, és minden, ami a szeretetből ered, az is megterem. A különbség milliárdszoros. Tehát, amit gyűlölettel teremtünk, az gyenge. Egyfajta teremtés, amit a tudatlanságból teremtünk. Amit szeretettel teremtünk, az milliárdszoros annak, amit a gyűlölet tud teremteni. Úgyhogy magyarok, itt kevesen vagyunk, de mindannyian szeretetben vagyunk, és tudjuk, hogy mi az isteni fény és a Krisztusi szeretet vagyunk. És minél többen jövünk rá a helyre, a csillagmagok, annál inkább jön el a szeretet korszoka, és annál inkább indul el az az aranykor, amit a magyarok hivatottak elhozni a világban, példát mutatni, megmutatni, hogy hogyan lehet szeretetben együtt működni és hogyan lehet közösen teremteni. Közösen együtt a csillagmagok, együtt a magyarok, és együtt a világ minden népe. És együtt az egész teremtett világgal az univerzummal, Krisztussal nagy boldogasszonyal, a magyarok istenével, napistennel Hála Istennek, és az egész teremtett világgal, maga a mindent alkotó egyetlen szent szellemmel a teremtővel. És ez az út, és ez az egyetlen út, ez a kiút, amit érdemes követni. Amit érdemes követni, és érdemes megfontolni, és megérezni. Az elme az egónak az eddigi útját elengedve belépni a szívünkbe, hogy a szívünk vezesse hogy most engem is a szívem vezetett, hogy ma kell megcsinálni ezt. Azt, azt kérték az égiek, hogy csináljuk meg, legyünk itt, és tegyük meg azt, hiszen a dimenzió az nem bár, hogy majd szombaton megcsináljuk, amikor mindenki ráér. Ennyien vagyunk, akkor ennyien csináljuk meg azt, amit kell, viszont megcsináljuk. És ez a lényeg, hogy tudjuk, hogy egyek vagyunk mindannyian, hogy az Isteni fény és a Krisztusi szeretet vagyunk, és azzal azonosuljatok. És engedjetek el magatokból minden félelmet és minden fájdalmat, hisz azok nem ti vagytok. Azok nem ti vagytok, hanem az csak egy illúzió, hisz egyetlen dolog létezik, az pedig a szeretet. A szeretet alkotok mindent, mindent a szerelem! Alkotott az egyetemes szent szellem, ami maga a szerelem energiája, ami megalkotta a szeretetet, és a szeretet nem önmagát. És utána gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy magot szort az Isten, magot szort a Teremtő, leszortja lesz, ide a csillagmagjait, úgy, mint mondjuk a fenyőfának a magjai. És a fenyőfa magjai kihajtottak és a fenyőfa magjaiból tobozók lettek, és a tobozókból újabb fenyők és újabb fejők. Így született meg az emberiség, legalőször 144 ezer galaktikus csillagmagot teremtette meg a teremtő, és utána alkotta meg belőlük a többi ember. Ez szinten és isteni szinten működött, és utána nyilvánult meg emberi létformában. És ez a lényeg, hogy akik itt vagytok csillagmagok, ti vagytok, akik hivatottak arra, hogy megmutassák az utat, a szeretet útját. És ugye mindannyian, ahogyan a gyümölcsfák is, mindegyik gyümölcsfa csodálatos termést hoz. Etet, táplál, és szeretet van benne. Ne akarjatok egyformák lenni, hisz nem egyformának teremtett a teremtő sem. Se. Az almafa az almát tud teremni, a körtet, a körtét, az az őszibarac, őszibaracot. Minden fának megvan az útja, és megvan hogy mit terem. A káosz onnan ered, hogy jelen pillanatban az almapa az banánt akar teremni, de nem tud képtelen banánt teremni. Viszont most itt a lehetőség, hogy kilépjünk a káoszból, visszadjuk a Teremtőnek a napnak, a Magyarok Istenének, a Magyarok Istenén keresztül Krisztussal közösen a Teremtőnek visszaadjuk a vezettetést, hogy mostantól mindig a szívünk, a lelkünk vezessen, és azon az úton járjunk, amit ők sírnak. És ő a Teremtőnek egyetlen egy parancsa van, szeressétek egymást, úgy, ahogy én szeretlek titeket, és ezt az egy parancsot kívánja beteljesíteni. Ő eldöntötte, hogy ez a bolygó a Krisztusi szeretetté, azaz a feltételénküli szeretetté a szerelem bolygójává változik. Szerintetek? a teremtő, aki mindent alkotott, és mindenben jelenik a képtelen ezt megcsinálni. Nem, ő képes rá megcsinálja, velünk, közösen, rajtunk keresztül fogja beteljesíteni ezt a szándékát, ami földanya legmagasabb rendű vágyával is megegyezik, hogy újra édeni világra tudjon alapulni, ami megegyezik a fák akaratával, a fáknak a nagy szellemének az akaratával, hogy újra a fák belepjék a bolygót, hiszen ez a fák bolygója a növények bolygója volt, csak az emberiség helyett kapott benne. Úgy megegyezik az állatok akaratával, mivel az állatok nagy szelleme is erre vágyik, hogy ők is fölszabaduljanak az elnyomás alól. Ahogy az emberiség is arra vágyik, hogy fölszabaduljanak az elnyomás alól, mindenki a szeretetre vágyik, és mindent a szeretetből fakadóan csinál. Valaki a szívével csinálta, valaki az elméjével, de mind a két oldal, a szív oldala, az elme, a tudatalatti, az ego oldala is egy célt szolgált, hogy visszatérjünk a teremtőhöz, a feltétel nélküli szeretethez. Ez az egy volt a cél, és ezt megértve bocsássatok meg annak, akik ellenetek védkeztek. Bocsássatok meg annak, sőt, amikor eléritek azt a szintet a megbocsátással, és tudatosodik bennetek, hogy minden értetek volt, és minden értetek van, és meglátjátok a életetekben is, hogy aki ellened védkezett valamikor, azért volt, mert ö, nem ott volt a helyed, nem jó helyen voltál, nem a szeretet útját követted. Valahova, máshova elmentél, letértél az útról, és ő isz szakerelt rá. Például, csak most mondok egy példát. Ö, olyan példákat mondok, amikor megtörtént dolgok. A hölgy jött hozzám és kérdezte, beszéltünk, hogy, ö, hogy a férje az, mert nem tud ö, férjével együtt lenni normálisan, és a férje a lista. És tenemtővel átbeszéltük, és kiderült, hogy nincs a helyén a férje. Mellette, fértiként gyakorlatilag, a fértiként, az ővére volt. Ő volt ott mellette. És a férjét kitúrta. A férje alkoholista lett amiatt, mert ugye ő nem tudott a nővel együttműködni. Ez pedig egy csodálatos ember. És gyakorlatilag megértette a hölgy, megcsináltuk vele az oldást, és megértette a hölgy, hogy múlisten akkor a férjem az gyakorlatilag nem is alkoholista, nem is gonosz. Nem, ő nem gonosz, és nem rossz, és nem alkoholista hanem ezzel tudta megmutatni a családnak, hogy valami nincs rendben a családban. érjetek Istentől segítséget. És elmentünk az Istenhez úr segítséget, és életek a családot. És amikor nem csal a párod, akkor ő nem gonosz, hanem a benned lévő kis hitűség az, ami ezt mutatja. És ő azért csal meg, mert kis hitű vagy. Ott van benned, hogy Istenem, nem vagyok elég jó nő, nem vagyok elég jó férfi, és ezért fog megcsalni a párod. Minden rájölet indult ki, minden ökagunkból indul ki, és mi vagyunk a szoriverzunk Hiszen lemintázott, lemintázta saját magát a teremtő, és ö, mi gyakorlatilag ugyanúgy Teremtő társai vagyunk neki. Csak valamikor a szívünkkel, Teremtünk, szeretetünkkel, valamikor az elemünkkel és az egónkkal, a félelünkkel. Az az irány, hogy kilépjünk a félelmeinkből, és most pont ezt a szertartást fogjuk elvégezni, hogy mi magyarok mostantól félelemmentesen a szeretet útján tudjunk haladni. Kilépjünk abból a karmából, ami a szenvedés volt, ami a halál útja volt, ami a félelem és a fájdalom útja volt. És hogy belelépjünk a Krisztusi szeretet útjába, a Teremtő, a magyarok Istene és is Krisztus vezessen minket, és a felső világ. Úgyhogy remélem, hogy jó megértettétek azt, amit itt elmondtam, és hogy milyen fontos küldetésetek van mindannyiótoknak, a magoknak és a magyaroknak, hogy eljöjjön ez az aranykor, amiről a proféciák beszélnek. Ez szóval a teremtő rajtunk keresztül teljesíti be. Az a hogy kezdjük el a szertartás Köszönöm. És akkor minden, amit elmondok, azt szépen hogy a harmadik szemetekkel. Érezzétek a szívetekkel, hogy történik. Érezzétek benne a hálát, hogy ez történik, hiszen magasabb dimenzióban ez megtörténik, ami lemintázódik a harmadik dimenzióba, azaz a földi síkra. Az érzés az, ami valójában hogy Úgy mondtam nektek, hogy az elmétekkel teremtettetek tudatlanul, az ugye egyfajta egyetjából, de milliárdszorosan a szív teremtésen. És ezért nem kell, hogy túl sokan legyünk. Elég, egy maréki ember gyakorlatilag, aki belelép ebbe az útba, visszatér oda, aki önmaga, azaz az isteni fény a Krisztusi szeretetté válik, Elkezd az irányban szív útján tért, járni, és megteremtik ezt a világot, amit a Teremtő szeretne. És a Teremtő mindenben segít támogat minket, hiszen ez az ő akarata, és ez az ő vágya, hogy a gyermekei mind a összes gyermeke, akik a szív és az ego útját mutatják, mindenki szeretetté váljon. Jó, akkor égétek bele maratokat, hogy ez történik vérszíve, közben lássátok, hogy olyan fajta mint egy égésba. A koronacátot beír teremtő feltétel nélkül isszetettelébe, a gyöker pedig teljes mértékben egyé válik földanyag szívével, a talcsaprátokkal közösen. Újuk ki a levegőt. Minden olyat engedjünk el, ami ezt rátorna, hogy beteljesedjen. Ami egyik szolgált minket, és most szolgálni. És vegyünk egy mély lélegzetet. Tartjuk bent. Húljuk ki. És tudatosodjon bennünk az, hogy minden így könnyedén mondjuk képesek elengedni, ahogy a levegő. Hiszen a levegő, amit beveszünk, szolgál minket. Ám hogyha bemarad, és görcsösen ragaszkodunk hozzá, a meghullasz minket. Ezért ki kell fújni, és újat venni. És az új, oly könnyedé jön hozzánk, ahogyan a levegőt, újat veszünk. Lássátok a teretek között körül, gyönyörű rózsaszín dömböt. Lássátok, hogy egyre nagyobb elválik, ahogy veszítek a levegőt és a szívetek lükte. egy egyre nagyobb, és nagyobb. Már kinőtte a szívtereteket, egyre nagyobb válik. És ezt, a gömböt, helyezzük középre, ide, a tör közepére. És figyeljétek, hogy ez a gömb, ahogy összetettük, hirtelen megnő, és milliárd Alakul, hiszen a szívből teremtünk. És most. figyeljétek, most hogy ez az energia növekszik. És beletesszük a kérésünket, beletesszük a vágyunkat, ezzel a szándékkal megyünk. útjából és a Krisztusi Szeretet útjából beteljesítsük az Ő Szent Akaratát hogy ez a világ a Krisztusi Szeretetté a Feltételéből Szeretetté a szerelem bolygajával alakuljon hogy minden terentménye az Ő tenyelén érhetze magát és az Ő Szeretetét érhetze Egységben, szerelemben Jódétben hogy a talpszakrátok, a csakraítók, a gyökércsakrátok egyé válik földanyával, ahogy a koronocsakrátok egyé válik és az egész univerzum. Beír a hetedhét megyországba a feltétel nélküli szálltettem és figyeljétek ezt a gömböt egyre nagyobb és nagyobb és lássátok, az azt a szenvedést, azt a fájdalmat és azt a félelmet, ami hogyha lennénk, a királys találság, hogy uralkodnak velük, hogy a szabad akaratokat felveszik, a felélendő Isteni fényüket, mi engedik, hogy megnézünk ahogy szenvednek és nincs nincsenek. És figyeljétek, hogy ez a gömb egyre nyevekszik. És figyeljétek, hogy ez a gömbj. Akkor, amint maga a Kárpát-Kerencén, az egész Kárpát-Kerencén belült előtt. Most lássátok és érezzétek, és ahogy Krisztus és Mária maga arra kinyit a gömbból, a Kárpát-megyencétől, ahogy a Napisten beragyogja a kárpát és figyeljétek a történéseket, és érezzétek, hogy lássátok, és érezzétek, hogy Krisztus és Mária Magdalena megáldott a Kárpát-megyencét, az Isten női és az Isteni minta, az Úr, az igazság, és az élet. Érezzétek azt az áldást, hogy Krisztus Mária Magdolna és az égi világot. És figyeljétek, ahogy Krisztus odalép a Szent Koronához, és figyeljétek és lássátok, ahogy Krisztus a világ királya fogja, és a Szent Korona alól kihúzza a kardot, felemeli az égbe, és hívja Mihály arkangyalt. És Mihály arkangyal megjelenik és Mihály Arkangyal megfogá a kardot és a kard fényi és szeretetté változott. És figyeljétek, ahogy Krisztus odalép az országalmához, megfogja az országalmát és megjelenik Uriel Arkangyal és Uriel Arkangyal elkezdi a földet szeretetté alkotni. És figyeljétek, ahogy Uriar Arkangyal mutatja lépésre, lépésre a Krisztusi utat nekünk. És figyeljétek, ahogy Gábriel Arkangyal is megjelenik. Hogy Gábriel Arkangyal mostantól az égi világ a kárkételéklés szeretet elégből jövő üzenetét közletítsa minden magyarnak, aki készen áll erre, a szabad akaratától. A szabad akaratától. És figyeljétek, hogy Rafael Arkangyal megjelenik, és megfogja a jogart, és fölemeli, és egyetlen suhantásával, Krisztussal közösen, és az Arkangyalokkal közösen benyújtítja az összes szívet, a magyar szívet, és a magyar szívben egyre nagyobb az égény. Krisztussal és az alkotmányokkal közösen. Érezzétek, ahogy gyógyul a szíveteken minden sebe, minden fájdalom, minden félelem, minden kín és kilátássalanság. És figyeljétek, hogy a szívetek egyre inkább gyógyul a fény és a szeretete által. És lássátok, hogy Krisztus csettint egyet megsokszorozza önmagát és elhelyezkedik a szív teretekkel. Hogy mostantól ő vezessen az út, az igazság és az élet. És minden egyes szívdobbanások által ez a Krisztusi energia egyre növekedjen és növekedjen benne. És érezzétek, ahogy a szívetek dobban és növekszik bennetek a Krisztusi szeretet hogy a teremtő szeretetének, Krisztusnak az útját tudjátok mutatni, a családotoknak, a magyarságnak és a világnak. És érezétek az energiát. És lássátok, ahogy felemelkedik a Szent Korona. A Magyarország a kárpát medence fölé. Egy hatalmas fénylóbanás van. És figyeljétek, ahogy a Szaturnusz, az idő ura, elengedi a magyarokat, Mihály Arkangyalnak engedélyezi, hogy levágja a karddal a napság, a félelem, a kín, a fájdalom, a leuralás, az elnyomás energiáját, és érezzétek, ahogy ez történik és figyeljétek, ahogy felszáll a Turulmadár, és repkednek vele a gyönyörű békegalambok. Mind egytől egyig. És figyeljétek, hogy békesség és szeretet árad a Párpád hazában. Hogy az égi világ vezet, az égi világ irányítja a magyarokat, és lássátok, hogy a Teremtő örül, és boldog, hogy visszatértek a magyarok hozzá a szerelembe. A feltétel nélküli szeretet Krisztus segítségével és a nagy fény mesterei segítségével, az angyalok segítségével. És lássátok és érezzétek, hogy a Teremtő, a mindent alkotó, mindenkiben jelenlévő egyetemes Szent Szellem magához szólítja Krisztust és figyeljétek, ahogy Krisztus megjelenik a Teremtő előtt, és a Teremtő köszönetét fejezi ki neki. És figyeljetek, hogy azt mondja Krisztus, köszönöm, Atyám, mindent alkotó egyetemes szent és anyám, köszönöm, hogy megdicsértél, ám itt van testvérem, aki szintén nagy szolgálatot tett az emberiségért. Hívj őt is, és adj hálát neki. És néz a teremtő, hogy Krisztus kire gondol. És halljátok, hogy Krisztus azt mondja, hisz, én voltam a szeretet, aki mutatta az utat, aki példát adtam az emberiségnek, de itt van a másik gyermeked, sátán. Ő is az utat mutatta, hisz, a te szolgálatodban volt. És azt mutatta, hogy valaki letért a szeretet útjáról. És ő, ami nála volt eszköz, a gyűlölet, a harag, a félelemkeltés, a leuralás, ezzel az eszközzel tudott cselekedni, hisz ő érzelmi nélkül született. És lásd, ahogy a Teremtő mosolyog, érzi azt, hogy igazat mond Krisztus. És lásd, ahogy a Teremtő Fölemeli a kezét, és megáldja Krisztust, és megáldja a sátányt. És figyeld, ahogy a Sátáni energia fényé és szeretetté változik. És érezd, ahogy belőled minden félelem, fájdalom, gyűlölet, harag eltávozik. És érezd azt a szeretetet Krisztus iránt, hogy ő mutatta nekünk az útat, az igazságot és az életet. És... Lássátok sátányt, ahogy elkezd fényesedni, és egyre fényesebbé változik, és miképpen látjátok, hogy fényesedik, úgy fényesedik, bennetek is. A bennetek lévő szívtelen energia az ego, az elme és a tudatolat. És lássátok, ahogy örömünnep van egy hatalmas fényrobbanás a központinak megadja a jelet. És figyeljétek, hogy a minaponkon keresztül letükröződik. Az új energia, az egység és a feltétel nélküli szeretett energiája. És az a tudatosság, hogy tudjuk, hogy minden értünk történik, minden értünk van, mindenki értünk cselekedett, akkor is, hogyha ez fájdalmas volt számunkra. Akkor is, hogyha ez nehéz volt számunkra. És lássátok, hogy a Szent Korona még magasabbra emelkedik, és figyeljétek, hogy a Szent Korona körül ott vannak, a többiek, a többi korona, és figyeljétek, hogy a Szent Korona és a többi korona, akik a Krisztusi szeretetben vannak, akik az egy tudatosságban vannak, akik a forrással kapcsolódnak, figyeljétek, hogy ők azok, akik irányulnak nektek szeretettel, szerelemben, mint ősapáitok és ősanyáitok. És figyeljétek, hogy elkezd átalakulni a világ. Szeretetté, feltételépüli szeretetté, Krisztusi szeretetté, és szerelem bolygójával. És figyeljétek, hogy a Teremtő mennyire örül, és boldog, és boldog az egész teremtett világ. Hisz mindenki mostantól visszatért a fénybe, a szeretetbe, az egységbe, és a fénytelen is fényé változott. Köszönjük, köszönjük, köszönjük. Megtörtént, megtörtént, megtörtént. És figyeljétek, ebben a pillanatban a Názelel Arkangyal a földet, a halál angyala, és figyeljétek, hogy a sötét fekete arkangyalból a tollai egyre inkább ezüstössé változna. Mert az emberiség már tudja, hogy választhatja a reinkarnáció helyett. Az megújulást, hogy ebben a testben, ebben a lélekruhában, ebben a megnyilvánulásában képes az Istennel egyéb válni, anélkül, hogy a halált választaná, és képes a Krisztusi szeretetté válni, anélkül, hogy a halált választaná, képes visszatérni a nagy fény mestereink keresztül, Krisztussal közösen, az és a felemelkedett mesterekkel közösen. A Teremtő feltételékű szeretetre jövő, és képes mostantól minden szeretett, szeretett szemszögén keresztül látni, és képes mostantól a Teremtő szent akaratát beteljesíteni, és egyetlen egy parancsát, hogy szeressék egymást, és hogy ez a Föld, Isztusi szeretetté és szeret bolygójává változom. És figyeljétek, ahogy elkezd éledévé változni a világ, egyre több fa van. A fák örülnek és boldogok. Figyeljétek, hogy az emberek szeretik egymás közösségeket. Vagy segítik egymást. Vagy fejlesztik egymást, mutatják egymásnak az utat, és mindenben egymás mellett vannak, Anélkül, hogy lennének egymás. Vagy gátolnák egymást, mindenki segíti a másikat. Ifjab és idősek egyaránt. És figyeljétek, hogy az emberiség idősei elkezdenek visszapiatalodni. Vissza és elkezdenek mind-mind 35 évesek lenni körülbelül. Megújul a testük, ahogy földanya teste is megújul. Figyeljétek, hogy a vizek tiszták és üdék. Ahogy oda megyünk a Dunához, és iszünk belőle. És figyeljétek az állatokat, ahogy az állatok a barátaink, az állatok szabadok. És az emberek az Isteni szeretetben vannak. És figyeljétek a Földet, magát, háját, földanyát, hogy mennyire szép, és tűnököl, és hogy az egész teremtett világ csodájára jár. Hogy miképpen lehet a lehúzó minőségből felszabadulni a szeretet által. Hogy miképpen tud az ember valójában a teremtés koronávájá válni azzá, amire a teremtő teremtette, hogy őrizze és vigyázza a Földet a Krisztusi szeretettel a egy tudatosságban és a forrás energiájában. Hisz erre teremtete az ember, hogy az univerzumban betöltse az űrt, hogy a teremtő szeretetét leképezze a szíve nőttetése. És figyeljétek, ahogy a szívek elkezdenek feltétel nélküli szeretettel egymáshoz közeledni, és minden egyes ölelés által ez az energia nőtön nő és növekszik. És figyeljétek, ahogy a föld úgy ragyog akár a nap maga. Fényé és szeretetté változott a világ. És érezzétek, hogy ez történik, Érezzétek, hogy ez megtörtént, megtörtént, megtörtént. És vajátok, hogy Krisztus kijelenti mostantól ti magyarok. Készen álltok arra, hogy a feltétel nélküli szeretetet kövessétek, a feltétel nélküli szeretet útját mintázátok -e? Hogy azon az úton járjatok, amelyet én lefektettem nektek 2000 évvel ezelőtt hogy azokat az embereket figyeljétek, és azokkal az emberekkel kapcsolódjatok, akikben ott van az én szeretetem, a tudatosságom, és ott van a forrással való kapcsolódás, a forrás energiája, És tudjátok, hogy erre képesek vagytok, hisz magyarok vagytok. És miképpen a magok, hisz ti vagytok a magnépe. Nézzetek meg egy magot, kiültetitek, és ő tudja, hogy vidé kell fejlődniük. Ahogy mostantól ti is tudjátok, ahogyan a magok, aképpen ti is tudjátok, hogy magok vagytok, eredendő fény és szeretet. Mostantól tudatosodjon bennetek mindezt, minden És képesek vagytok beteljesíteni azt a küldetést, amivel megbízalad titeket, amivel 2000 éve, amit megmutattunk az apostolokkal, halljátok, hogy ezt Krisztus kimondja, megállja a teremtés, és beíródik az akasába, a sors könyvébe, a teremtés Ahogy a teremtés könyvét behelyezi Krisztus a szívetekbe, hogy mostantól beillódjon ez a szívetekbe, és a szívetek vezetetési által megvalósítsátok azt a küldetés, amire leszülettetek mindjárt magyar! Áll, ha áll, állásod, És ez így van. Megtörtént. Megtörtént, megtörtént. És ez így van. Köszönjük, köszönjük, köszönjük. Ha, hát, megköszönjük minden segítőnknek, hogy ebben a csalálatos feloldozásban része. Köszönjük szépen Krisztusnak, Mária magdolnár -t. Teremtő, az arkanyaloknak, magyarok istenének a matnak, Szatúrnus Mesternek, Krisztusnak, és Magának, Sátánnak. És köszönjük a szent és mindenkinek, aki részt veszednek ebben a teremtésben, és mindenkinek, aki csatlakozik hozzám, aki megcsinálja ugyanezt a szertartást, és aki a küldetésével belelét, aki az egység útjára lép, a szeretet útjára, és amit Krisztus az apasoláival 2000 éve elkezdett, az beteljesíti most ebben a szent időben. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Hogy érzitek most magatokat?